У нас е переконані, що Сія пройде. Неважливо як. Валенсія вдома має додати, але у обох були складні матчі. І е ось в тому, що андалусійці будуть у фіналі, у мене немає жодних сумнівів. Тут без варіантів. Тобто результат неважливий, команда просто сильніша, імпульсивніша, цікавіша і має. Навіть трошки більше варіантів з замінами, аніж Валенція. І Валенція може навіть виграти в один м'яч чи, чи як там трапиться, але точно вона не пройде, на мою думку. Це логічно, саме тому, що клас у світі сьогодні вищий. А в другій парі тут якраз брати індивідуальний клас, то він вище у Юве. Це без сумніву, коли є Відаль, є Тевес, є Пірло, Буфон, ну, тобто люди зі світовим ім'ям. Але Бенфіка, як мінімум, не гірша у побудові гри і команда, яка дуже добре вміє змушувати суперника розкриватися. Бенфіка, відмінно, до речі, проводить виїзні матчі. І з того, що я бачив, ну, такий більш-менш невдалий матч, це був тільки проти Азе Алкмара. Нічого, теж, навіть невдалий матч було зіграно 0-0. Тобто, Бенфіка вміє здобувати результат і якраз тут, мабуть, я б швидше поставив на хитрих португальців. Окрім того, це було б справедливо. Ну, як на мене, справедливість в чому полягає? Не в тому, що Юве погане чи проти нього вболіває, ні. Але фінал в Труні. Ну це було б нечесно, якщо одна команда фіналіст мала не просто перевагу, а всю перевагу, яку тільки можна взяти з того фіналу. Тобто фінал сия точно, ну і, мабуть, все ж таки Бенфіка.